تمر الشوق <تصفيق> هاك الكاس هاك الكاس بو بو بو, بو يا هاك الكاس مر الشوق دربة انا دربة واخذ قلبة عن اللوعات اخذ قلبي اخي قلب خذ قلب خذ قلبه على اللوعات داير بيه بي قلب العشق من تختار يا قلبه يا قلب العشق من تختار يا, يا, يا على الله اعتمد لا تعتيب علي صحابك العقل سكران من شافك العقل سكران العقل سكران بوبو بو العقل سكران من شافك صايحابك ويا وقت دومك مغيم صحابيك صحابيك اقابوا عليك من كثره صحابك اخاف ولا يغيروني عباس الخزعلي احنا العريس عيون عمام الجبور اكيد الجبور آه مية بيهم احنا سجاد الخزعلي وسام الشبلاوي آه شبلاوي تاج الراسان شبل الاعلام قوية يعني العارضي اكيد العارضة على الراس حسام الجبوري عيون عقيل الجبوري يعني أبو بصير ورجالها كل خطوة ألف هلا. يعني أسمى فتور عيون المعارض وبصير عماس ملأ. ملأ. ملأ. يقول <تصفيق> لي على مر القاع، عيون مقدمة ابو حارث واحد شخصيات النجف الملوك يعني تاج الراس الفتله عيون الياسر تاج وباج الياسر ياسر عيون استخبارات نقيب ذي الفقار الياسر الملك اكيد اكيد ذي الفقار تاج وباج هلا الخزاعل ودولة الخزاعل أكيد الخزاعل يعني السادة العرجية والخزاعل على اسمع يا علاوي عيون إبراهيم الإبراهيمي هلأ أبو أحمد الخزعلي يعني جديدي لا حول الله جديدي عيون الخزاعل ومثنى الغالي وطاولته أكيد تاج وباج مثنى يلا ابويا اعطيني اعطيني الهوى للخزاعل يلا ابويا لا تهددني شنه شقلي كاولية سحرك قوصة لكن ما قانت بيه قريدة سهر وحشق لي كاولية سحرك قوصة لكن ما قانت بيه طلعت الشرف من ربع طلعت أشرف من ربع المصباح تيه لو لف طعنوني يا وابي شيوخ كل الحاضرين كل السهرانين يعني حركه الربويعي الربيعات، تاج الراس خدمتك يلا شلها هلا فيهم هلا هلا ابويس غزالي الدمع يجري بعيوني عزاز الروح رفض وبار يقولي وغسل الدمع يجري بعيوني لحظه صار الوداع يا دهر كشيني هاي رهاي تحيه تحيه من العريس <تصفيق> عندنا واحد مفقود، رهاي تحيه من العريس بعطر الورد يقول لحسين أخوي بغيابه والله يفرج عنا بالسلامه إن شاء الله يلا شيلها شيلها شيلها, شيلها. أوي أوي أبو بنين الغالي أحلى أبو وليد وخطارك أبو بنين يرحم أخيك أبو شيلها أبو بنيني أيوة بس أنا بس أكيد خواض العريس. أحمد أجواد. أحمد العريس، تعال يا حمودي. وين العريس؟ ملك المعارض أحمد أجواد. هلا. ملوك النجم، أحلى مثمن بيتر. وين حمودي؟ أكيد الملوك عيون أحمد أجواد، وين أحمد أجواد؟ تعال هلا أبو شهاب. أكيد ملوك المعارض يلا يشيلها. هلا العريس هلا هلا. هاي هاي تحية من العريس العلي الدكتور. هلا. أنا بالدكتور خمسة وعشرين. يلا مدينا. اه دكتورنا مدينا بالعيادة بالعياده يا حبيبي يا حبيبي هاي جدك عشره ابو بنين ابو بنين الف تحيه للغالي ابو, أبو بنين بني الحبيب. يا ابو حسين ابو العريس الغالي ديت آه. هلبيو يا ناكر المعروف كل شي انتهى وياك يا ناكر المعروف كل شي انتهى وياك ما جيناك من القاع لو ما شربه وينك يا رضاوي؟ وين رضاوي؟ أكيد مرتضى شربه تاج راس يدل علينا ويدلل علينا، آه عطينا مجال عمي لعيون العريس ألف مبروك زي جوا أكيد أحمد شربه تاج الرأس يعني الزعيم ويدلل علينا الزعيم عبوسي أحمد شاكر مرتضى كاظم ويدلل علينا أبو باثر سيد محمود، أكيد بيت شربة شلع قلع على الراس، حاجة بيت شربة،, آه شربه. ما خليتهم، بدور قلبك احلال وشربه شيلها. <تصفيق> شنو الخجعلي آه فلاح الزياد لك. الغالي عيون الزياد قوم لي الزيادي الزياد مو إيه إيه إيه إيه يا هكا الزياد مو يا هكا الزياد مو يا هكا الزياد مو يا هكا الزياد يا تاجر الناس الزياد يا تاجر الناس يلا زين زين ها بنين ها بنين يلا روح روح بالذياد بهال محمد الراشد عيون محمد أبو جاسم والمعارض على الرأس ملوك المعارض أحلى الراشد أنا بيوم علينا الراشد بوين ها آه. لديك تشذر محمد يعني المشتومي ما خلاته على. مشتومي معيد المشتومي عيون محمد آه. وينك يا محمد باوعلي خالي وين أبو جاسم تعالين انهب هذا محمد موجود الله يوفق إيه محمد جوه هذا وجاسم يعني إلى ما عندك خط الموبايل يعني العريس سلم لي اخوان العريس سلم للأمانات. ويدلون الخشاعل <تصفيق> تحيه لكليه التمريض ويدلون علينا تعال <تصفيق> يا امراح احلى البشرف ابويا يلا شيل شيل. وائل محمد الملك الله يبارك يعني الجنوب والفرات الاوسط اكيد من البطل النجف بني مالك والخزاعل يعني قبيلة الهندسة يعني اكيد يعني لا لا لا وين تمريض ملوك التمريض هلا يلا نشيلها للتمريض هاي, هاي. تحيه للعريس الخزاعل ويبقون الخزاعل حسن العريس الخزعلي تاج وماجد جنابي مم. يعني حسن مشعر الدلل علينا الغالي بارق ابو الملك يا ويلي وهاي العباس الخزعلي والدلل علينا اشيل دني الكويت واترك الصحبه <سؤال> واحدهما وما بد ما يخاف من ربو هشي ليك الواد واجرك الصحبه واحدهما وما بد ما يخاف من ربو راح الصحبة تزعيني هجتنا صحبة الحلوين راح الصحبة تزعيني علاوي جد جد حضر على الحلو هجتنا صحبة. خدمتك خدمتك وراها قادم لك ما خليته احلى حسولي خلاص شنو اللي واجرك الصحبه وحدهم ابد ما يخاف من ربه الشيريك نويت واجرك الصحبه وحدهم ابد ما يخاف من ربه راحت الصحبة التسعين اجتنا صحبة الحلوين. راحت صحبة التسعين. اجتنا صحبة الحلوين. هاي هاي الحلوين. تحية للحبيب الخزعلي. وينه حبيب, وين وين حبيب, حبيب. الخزعلي؟ وينك آه يا حبيب. يلا خالد. يلا بويا الخزاعي ودولة الخزاعي. طلع اسمك بويا. ها اها يا باز... وين حبيب. وينه حبيب؟ شي شي. علي الطاهر الحسناوي هنا وين الطاهر الحسناوي شوف آه الخزاع البوي يلا شيل هذي الحسناوي الحسناوي يجرح ويداوي حسناوي يجرح ويداوي <تصفيق> اكيد حسن العامري وحلال آه عامر تاج الراد ابو عامر بعيوب هندسة. محمد صلاح حياك الله غنى شوي. أبو عليوي. أحلى بيت المحنة ويدللون علينا طلاب الهندسة وهذا الحسناوي. مصلحة. السجاد سجاد الخزعلي عيون آل شبل أكيد والله تاج الراس يعني آل شبل ويدللون علينا و... على الراس. يعني المندوبين شلع قلع الراس. عباس الخزعلي والمندوبين وجنود علينا شدها للمندوبين اسمع للقاع للقاع اريد أس القاع هاي وهاي من المحامي المحامي حبيبي الخزعلي يعني التمريض يعني ابن عمي مكي. حسن الخز الخزعلي الخزاعل حسن الخزعلي المحامي ابوي يلا شدها يا تحيه آه. آه. آه. آه. زيون واحد طوارع الصدر احلى زيون الفديري عاشوا اهل النفير تدلون علينا <تصفيق> يا اهل المحنه تطوب على السجود للعيله رجع على رجع على علي اعطيني هوا حجات يدلل العيون <متصفيق> عيون المحنه وانا المحنه ابويا تعالي المحنه يلا حجات ابو قاسم اي عنك <شكترك> بلد تغير حناني ما اقول محبوب نساني عنك بلد تغير حناني وين كلامك وين ملقاك والمحبة ضاعت وياك وين كلامك وين ملقاك ضاعت <mixes> <معل> طاهر الحسناوي الحسناوي تاج ومات يعني رائد السلامي تحية لناجي عطى الله بغيابه يعني العارض ويدلل علينا الخزاعل عاشو الخزاعل هاي حجي ناجي اسود طعم عبد الخزعلي أكيد يعني حبيبي الخزعل وخطاره وليد الخزعلي وخطاره أكيد الخزاعل عيون وليد وأحلى وليد احترقنا الله أكيد الخزاعي العباس الخزعلي يلا شده فولاده هلا 100000 يوم الانصار وزلم الانصار يلا شيل تحية لابنور نور العابدي مرتضى دعمي من الخزعلي والدنيا لعلينا احلى العوابد الله شكرا <تصفيق>